Сільська волгодонсько піднялося 8 стратегічних бомбардувальників. Ми зараз молимося на нашу ППО, щоб ці ракети, які запустили сьогодні, всі були збиті. Тому він виконав геройський обов'язок перед державою і загинув як герой. Герой Нас, церкви, що ми своїми молитвами не зуміли, не випросили в Бога здоров'я, життя вашого чоловіка, вашого сина і вашого батька. Всемилостивий Господь сьогодні його забирає у потайбічний світ, де він буде жити вічно із неба буде бачити як ми українці боремося зі злом нехай всемилостивий господь який дійсно захищає нас вислухає наші прохання і Пошле нам цього, довго очікуваємого миру, який кожен із нас чекає. Амінь. Слава і Світу Христу. Він... Підходьте до Христа, сьогодні Христа і прощайтеся назавжди із Христа. действительно вас человек Господу, помолимось. Господи, помилуй. Ти чути це, це,